За словами шестирічного Дмитра Павлюка, сьогодні здобув другу перемогу поспіль. Три вже роки займався і, і вже здобув дві перемоги сьогодні. 10-річна Ірина Марсенюк на змагання приїхала з Коломиї. Сутичку виграла задушливим прийомом, каже Ірина. Мені дуже подобається цей спорт. Я займаюся десь 8 місяців і мені це дуже подобається. Виграла я анакону і хочу продовжувати вигравати. Займається по три години на день, розповідає восьмирічний Тимур Воляник. Мені дуже подобається займатися. Та я Ну, Провожу час, можу, там, по три години, по три з половиною години. Я виграв поєдинок бойовим прийомом. Спортсмени віком до 10 років ударну техніку не використовують, каже головний суддя змагань Артем Муляр. Тільки боротьба. Вік учасників найменших – це дітки 4-5 років, але в них тільки боротьба. І з таких маленьких еліт приючаємо їх до спорту. Головне завдання – це Безпека, спортсмена, тобто відповідно накладки на ноги, бандаж хлопчикам обов'язково, капа, шльом, рукавички, не менше шести унцій. На цих змаганнях травма спортсмени отримали хіба що емоційні, розповідає лікар спортивної медицини Алла Соловей. На даний момент травм. Були дуже легкі, більше пов'язані з емоційними переживаннями, тому що в тих, що програють, рани заживають повільніше, а в переможців вони загоюються швидше. Взагалі спорт він завжди пов'язаний з небезпекою, так як він вимагає надзвичайних зусиль, травматизація завжди можлива. Але у певній віковій групі є свої передбачені захисні атрибути, які зменшують травматизацію. Зараз ми проводимо благодійний турнір з фрі-файту на підтримку нашої Зібрані кошти, ми віддамо нашим військовим, які зараз ведуть бойові дії на передовій, їм там потрібно деякі обладнання. Ось у нас на змаганнях зараз біля ста учасників, команди з Хмельницької області є, всього є 5, 5 клубів є. За словами організатора змагань, голови Хмельницької обласної федерації фріфайту Дмитра Павлюка, у змаганнях приймали участь 12 дівчат. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.